E jasno čerchen pro něbos švicinel, letrine králenge, odrom si kavel, odrom si kavel, bararastu ta maroděl, bez čas bičad ve ovamge si kažá Olačo aiellí le passtirege pende Ka androforos betlehem. Androforos Bethlehem Bar rastu da maro pekerre čas pičadziałau nekg bareder kam mi pe Ova męge sika Bar rastu da čas pičadział back at